V dnešním díle se zaměříme na poměrně kontroverzní téma a tím je ideál postavy. Nejčastějším způsobem, jak takový ideál změřit, je Index BMI, neboli Index tělesné hmotnosti. Podíváme se na to, co je to BMI a vysvětlíme si, že nevždy funguje tak, jak bychom čekali. Samotný výpočet BMI je poměrně jednoduchý. Stačí do kalkulačky vložit vaši váhu v kilogramech a vydělit výškou v metrech na druhou. Prvním problémem je ostrá hranice mezi jednotlivými kategoriemi BMI. Výsledek pod 18,5 je považován za podvýživu. Oblast mezi 18,5 a 25 za normální váhu, 25 až 30 za nadváhu a výsledek 30 a vyšší za obezitu. Pokud měříte 175 cm a vaše váha je 76 kg, vaše BMI bude 24,8, tedy normální váha. Pokud ovšem navážíte 77 kg, vaše BMI je již 25,1, podle indexu tedy máte nadváhu. Rozdíl mezi normální váhou a nadváhou, tedy může být jedna velká snídaně a vypitá sklenice vody před zvážením. Dalším problémem je, že BMI nebere v potaz procento-tělesného tuku u jednotlivce. Dva lidé se stejnou výškou a hmotností mohou mít výrazně odlišné složení těla. Pokud sportujete, z máte větší podíl svalové hmoty a menší procento-tělesného tuku. Přesto vaše BMI při totožné výšce a váze může být stejné jako BMI člověka, který má méně svalové hmoty a více tělesného tuku. Dva lidé se stejným BMI tedy mohou mít velmi odlišné tělesné složení. Zatímco u jednotlivce BMI selhává, pro zkoumání většího počtu lidí funguje velmi dobře. U většího vzorku se vyrovnají rozdíly mezi jednotlivci a BMI tak může být dobrým určením pro to, jaký je průměrný zdravotní stav větší části populace. Existuje sice více možností, jak změřit poměr hmotnosti, výšky, tělesného tuku a svalové hmoty, ale žádný z nich bohužel nefunguje na 100%. Jedinou možností, jak získat správný výsledek, by bylo člověka doslova rozebrat na jednotlivé části, zvážit je a pak to spočítat. Ale myslím, že o to nikdo nestojí. Závěrem je nutné podotknout, že by vás váš výsledek BMI neměl příliš stresovat. Můžete mít výsledek BMI 27 a být velmi zdravý, a naopak mít BMI 23 a žít velmi nezdravě. Z pohledu zdraví nejde až tak o ideální postavu, ale o zdravý životní styl. Takže pokud jíte zdravě a cvičíte, nemáte se čeho bát.